نسم اللہ رحمٰن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اے ٹو زیڈ ویڈیوز میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل کی گرو کس طرح جلدی کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز بھی زیادہ ہو جائیں گے آپ کا چینل گرو بہت جلدی گرو بھی کرے گا جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم ویوز کے اوپر آپ زیادہ ارننگ کس طرح کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چیلنج ایکسپٹ کیا تھا ارننگ اینڈ لرننگ شفیق بھائی ہیں ان کے چیلنج تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ ایک ہزار ویوز پہ بتیس ڈالر اگر ارننگ کر دے تو میں اس کو اپنا گرو مان جاؤں تو اس ویڈیو میں میں نے وہ چیلنج ایکسپٹ کیا تھا تو اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کم ویوز کے اوپر زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو جو دوست فرسٹ ٹائم ہے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئکن کو دبا دیں تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہو ٹو گرو یو चैनल چینل आप آپ کس طرح اپنے چینل کی گرو کر سکتے ہیں کس طرح اپنے چینل کے اوپر ویو سبسکرائبر بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی, سی سیٹنگ کرنی پڑے گی اپنے ویڈیو کے اوپر سیٹنگ اس طرح کی کرنی ہے کہ آپ جب بناتے ہیں اپنی ویڈیو وہ ویڈیو ہوتی ہے اردو زبان میں یا ہندی میں ہوگی اردو زبان اور ہندی زبان یہ پاکستان میں اور ہندوستان میں انڈیا میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنی ویڈیو کے اوپر آپ نے ڈالنے ہیں سب ٹائٹل انگلش سب ٹائٹل آپ نے اپنی ویڈیو کے اوپر ڈالنے ہیں تو آپ کی ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی ویڈیو کی جو آپ کی ویڈیو کے اندر آپ کی زبان ہے وہ اردو ہوگی یا ہندی ہوگی لیکن جب آپ سب ٹائٹل یا کیپشن جس کو بولتے ہیں یو پر جب آپ کیپشن یا سب ٹائٹل ڈالیں گے انگلش میں تو آپ کی ویڈیو ہو سکتا ہے پوری دنیا میں دیکھی جائے کیونکہ انگلش زبان پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے جب کہ اردو اور ہندی زبان صرف پاکستان میں یا انڈیا میں ہندوستان جس کو بھی کہتے ہیں صرف اس میں بولی جاتی اور سمجھی جاتی ہے جب آپ کی ویڈیو کے اوپر انگلش سب ٹائٹل ہوں گے تو آپ کی ویڈیو پوری دنیا میں دیکھی جائے گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ جب تک آپ اپنے چینل کے اوپر محنت نہیں کریں گے اپنی ویڈیو کے اوپر تو آپ کا چینل گرو نہیں ہوگا ویوز کم آئیں گے اگر ویوز آ بھی جاتے ہیں تو آپ کی ارننگ بہت کم ہوگی تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا 29 ویوز کے اوپر مجھے آئی تھنک 4.9% 4.9 تھا کہ 3.9 پوائنٹ یو ایس ڈالر ارننگ تھی 29 ویوز کے اوپر تو یہ کس طرح ہو گیا یہ صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی ویڈیو اگر پاکستان میں یا انڈیا میں لوگ دیکھیں گے تو آپ کا سی پی ایم اور آر پی ایم بہت کم بنے گا یہی ویڈیو اگر آپ کی یوناٹیڈ اسٹیٹ یو ایس اے یو کے کینیڈا آسٹریلیا پریمیم کنٹری میں اگر دیکھی جائے گی تو آپ کا سی پی ایم بہت ہائی ہو جائے گا سی پی ایم بھی ہائی ہو جائے گا اور آر پی ایم بھی ہائی ہو جائے گا جب سی پی ایم اور آر پی ایم ہائی اس سے آپ کے اندر زیادہ سکتے ہیں جب آپ کی ویڈیو کے اوپر انگلش میں سب ٹائٹل ہوگا تو یو ایس اے یو کے کینیڈا میں جب کسی بندے کے سامنے آپ کی ویڈیو جائے گی تو وہ دیکھے گا زبان آپ کی وہ نہیں سمجھ سکتا اردو ہندی کو وہ نہیں سمجھ سکتا لیکن جو آپ کا سب ٹائٹل ہوگا وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوگا اس سب ٹائٹل کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ویڈیو دیکھے اگر اس کو ویڈیو پسند آئے وہ لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دے جب اسی طرح آپ کی ویڈیو یو ایس اے یو کے کینیڈا میں لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے تو آپ کی ارننگ زیادہ ہوتی رہے گی تو اس چیز کے اس طرح ویوز بڑھانے اور سبسکرائبر بڑھانے کے لیے اور انکم بڑھانے کے لیے آپ کو اپنی ویڈیو میں انگلش سب ٹائٹل یا کیپشن بول لیں کیپشن کا جو ہے نا ایڈ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں میں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویڈیو ایک بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی ویڈیو کے اندر کیپشن سب ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ٹیٹوریل بناؤں گا انشاءاللہ اللہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنی ہر ویڈیو میں ہر ویڈیو میں کوشش کریں ہر ویڈیو میں انگلش سب ٹائٹل ایڈ کریں کیونکہ اس سے آپ کی چینل کی گرو جلدی ہوگی ویوز زیادہ آئیں گے سبسکرائبر پریمیم کنٹری سے جب آپ کو سبسکرائبر مل گئے تو آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی اگر آپ کو پاکستان یا انڈیا سے ویوز ملتے ہیں ایک ہزار ویوز مل جاتا ہے تو آپ کا ہو سکتا ہے ایک ڈالر بن جائے اسی طرح اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر پریمیم کنٹری سے ویوز آ جاتے ہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے ایک ہزار ویوز پہ آپ کو تیس ڈالر پچاس ڈالر اسی ڈالر تک میں نے خود دیکھا ہے اسی ڈالر ایک ہزار ویوز پہ اسی ڈالر مل جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو میں سب ٹائٹل لازمی ایڈ کریں کسی چیز کے مطلق آپ کی ویڈیو ہے چاہے کوکنگ کے مطلق ہے ٹیک کے مطلق ہے کسی بھی چیز کے متعلق آپ کی ویڈیو ہے آپ اس کے اندر انگلش سب ٹائٹل لازمی ایڈ کریں کیونکہ جب آپ سب ٹائٹل ایڈ کریں گے تو کسی چیز کے متعلق چاہے کوکنگ ہے کوئی بھی ویڈیو ہے وہ پریمیم کونٹری میں بھی دیکھی جائے گی اور ایک اور چیز کا اضافہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے جب انگلش سب ٹائٹل آپ اس میں ڈالیں گے تو آپ نے اپنا ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے اس کے ساتھ یہ چیز لازمی لکھنی ہے کہ انگلش سب ٹائٹل ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ بھی لکھ دیں اور ہو سکے تو جو آپ تھم نل بناتے ہیں اپنی یو کی ویڈیو کے لیے اس کے اوپر بھی آپ ود انگلش سب ٹائٹل لازمی ایڈ کریں تو کس طرح بنانا ہے انگلش سب ٹائٹل تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا فی الحال میں آپ کو دو سافٹ ویئر بتاتا ہوں دو سافٹ ویئر کی مدد سے آپ اپنی ویڈیو کے لیے ایس آر ٹی فائل سب ٹائٹل فائل بنا سکتے ہیں تو ایک سادہ سا اور سمپل سا میں تھوڑا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سافٹ ویئر ڈاؤن کریں اپنے پی سی پر جس کا نام ہے کیمتاسیا یہ کیمتاسیا سافٹ ویئر ہے اس کا اباؤٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ ٹیکس سمتھ ہے ٹیکس سمیت کیمٹاسیا ہے آپ اس کو ڈاؤن کریں اور اپنے پاس انسٹال کر لیں اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ اپنی ویڈیو کے اوپر سب ٹائٹل ایس آر ٹی فائل کریں اس سافٹ ویئر کی مدد سے صرف آپ ایس آر ٹی فائل بنا کے اپنی ویڈیو کے اوپر سب ٹائٹل ایڈ کریں تو ایک اور بھی سافٹ ویئر ہے میرے پاس اس کا نام ہے ویڈیو اسٹوڈیو کورل ویڈیو اسٹوڈیو اس کے ذریعے بھی آپ سب ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ذریعے سب ٹائٹل ایڈ کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا سافٹ ویئر ہے اس کی مدد سے آپ سب ٹائٹل بھی ایڈ کریں گے اور سب ٹائٹل آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہو جائے گی سب ٹائٹل بھی اس میں ہو جائیں گے آپ کی ویڈیو مکمل کمپلیٹ اپلوڈنگ کے لیے تیار بھی ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو کے کا ٹاپک جو تھا ہو ٹو گرو یوٹیوب چینل ہو ٹو گیٹ مور ویو کمپلیٹ ہوا اس ویڈیو میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کی گرو جلدی کریں ویوز اپنے چینل کے اوپر ویوز بڑھائیں زیادہ ارننگ کریں تو اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو انشاء آپ کا چینل جلدی گرو ہوگا چینل گرو ہوگا ویوز ویڈیو کے اوپر ویوز بھی زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کے سبسکرائبر بھی بڑھ جائیں گے اور سب سے بڑی بات سب سے فا, بڑا فائدہ ہمیں یہ ہونے والا ہے کہ اس میتھوڈ کی مدد سے ہم کم ویوز پر زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں جب آپ سب ٹائٹل ڈال لیں گے تو پریمیم کنٹری میں یہ ویڈیو اگر لوگ دیکھتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کا کانٹیکٹ اس طرح کا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کے سبسکرائبر بڑھتے ہیں ویوز بڑھتے ہیں جب یو ایس اے یو کے کنڈا میں آپ کے ویوز بھر جائیں گے تو آپ کی ارننگ بھی زیادہ ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی جو دوست فرسٹ ٹائم ہے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم